Traian Besescu reacționează dur în cazul Elenei Mudrea, are dreptul să se apere prin toate mijloacele. Cazul Elenei Mudrea e amploare. Fosta blond de la Cotroceni a fugit în Costa Rica, acolo unde are deja statutul de azilant politic. Mai mult, de subliniere, este aproape de a primi o sentință definitivă în dosarul Galabute, Udrea nu ar mai putea reveni în România datorită noului statut. Fostul președinte Traian Vesescu a reacționat imediat subliniere, a vorbit despre situaia Elenei Udrea, care a anunțat ce are statutul de refugiat politic în Costa Rica. Un om care simte ce e hașituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte I, mai ales, care știe ce nu are parte de un judecat corect, are dreptul să se apere prin toate mijloacele, a comentat fostul fal statului. <fie> Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Curtea Supremă, Besescu a dat un răspuns transub. După ce am văzut ce este introdus o numate în complet înlocuit singura judectoare care a spus că acest ce inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuit imediat cu un executant. Cred ce orice om are dreptul la un proces corect, a spus Besescu în direct pe B1 TV.